Mm? <laughs> Πώς λέει το λατομείο καλά ήτανε Κάτσε να βγει νυχτερίδα και Για άλλη μια φορά Σύμφωνα με πληροφορίε ανθρώπων της περιοχής Ξεκινάμε για την εξερεύνηση ενός υπόγειου σπουλαίου Στην ευρύτερη περιοχή του Πάικου Πλησιάζοντας την είσοδο του σπηλαίου, η οποία είναι καλά κρυμμένη και δύσκολο να βρεθεί με το απέδευτο μάτι, συναντάμε έναν μεγάλο βράχο, πάνω στον οποίο βρίσκονται σκαλισμένα κάποια σύμβολα. Ένα οχτάρι και ένα βέλος είναι αυτά που μπορέσαμε Έχει να διακρίνουμε. Παρότι δεν ξέραμε να τα ερμηνεύσουμε, καταλάβαμε Φελίδος. πολύ γρήγορα πως είναι πολύ πιθανό να ήταν σύμβολα απόκρυψης που άφησαν αντάρτες σύμβολα τα οποία θα του βοηθούσαν να βρουν προμήθειες για τις έκτατες ανάγκες ανεφοδιασμού που αντιμετώπιζαν όταν οι συνθήκες απαγόρευαν την επίσκεψη στις βασικές πηγές ανεφοδιασμού τους. Πρόκειται για απόκρυψη διαφόρων ειδών είτε εγγράφων είτε και τροφίμων και πυρομαχικών όταν υπήρχε ανάγκη για άμεση διαφυγή. Σκάλιζαν και χάραζαν με την ξυφολόχη του. Πάνω σε κορμού δέντρου ή βράχους θα πεις, κάποια σύμβολα που να μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα τα σημεία απόκρυψης. Σίγουρα έτσι τα σημάδια. Τα σημεία αυτά έπρεπε πάντα να προσφέρουν καλή αποστράγγιση εδάφους ώστε να μην καταστραφούν οι προμήθειε. Προχωρώντας το μονοπάτι μπροστά μα και έχοντα τα μάτια μα ανοιχτά για οτιδήποτε διαφορετικό πέραν του φυσιολογικού και γνωρίζοντα ότι κάπου εδώ κοντά πρέπει να βρίσκεται η στο του καταφέραμε με σχετική ευκολία και τη βρήκαμε Πρόκειται για ένα στενό πέρασμα το οποίο οδηγεί σε μια πολύ πιο ευρύγορη σπηλιά Αριστερά από την ίσποδο τη σπηλιάς βρίσκεται μία πέτρα με χαραγμένο επάνω αυτό που μοιάζει να είναι ένας χάρτης του εσωτερικού του σπηλαίου και όντως αφού μπήκαμε διαπιστώσαμε ότι πραγματικά μας δείχνει μας χωρίζει τους θαλάμους, τους τέσσερις θαλάμους τους οποίους βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο και τα χωρίσματα, τα στενά περάσματα είναι οι οριζόντιες γραμμές τις οποίες πρέπει να περάσεις για να πας στον επόμενο θάλαμο. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να κοινοποιήσετε το βίντεο, όπως επίσης να πατήσετε και το κουμπί like και το κουμπί με το καμπανάκι για να βοηθήσετε την προσπάθειά μας αυτή. Πραγματικά μας αρέσει αυτό που κάνουμε και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε με περισσότερο εξοπλισμό και περισσότερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε! Αφού καταφέραμε να μπούμε στη σπηλιά από την στενή είσοδο συναντάμε τον πρώτο θάλαμο όπως ακριβώς ήταν σχεδιασμένος και στο χάρτη ο οποίος ήταν αρκετά και θα μπορούσε να χωρέσει σίγουρα αρκετά ενήλικα άτομα. Ευθεία στο βάθος φαίνεται ο δεύτερος θάλαμος αφού περάσουμε το πέρασμα και πίσω μας αριστερά μια σύραγα η οποία είναι πεσμένη και δεν επιχειρούμε να περάσουμε. Αλλά πρέπει να έχει πολύ φως τώρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό να μπορείς να βρίσκεσαι σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να αποτελούσε κάποτε καταφύγιο και ένα τρόπος διαβίωσης για να αρνητώσουν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι. Για άλλη μια φορά όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη σπηλαιού που κάνουμε, συναντήσαμε άλλη μία νηστερίδα. Αυτή φορά λίγο μεγαλύτερη και αφού μας επέτρεψε να περάσουμε, συνεχίσαμε στο δεύτερο θάλαμο. <Το> στο σημείο αυτό κατεβαίνουμε στον δεύτερο θάλαμο ο οποίος όπως φαίνεται είναι αρκετά πιο ευρύγωρος από τον πρώτο και ακόμα πιο εντυπωσιακός μπορούμε να δούμε από το εσωτερικό της σπηλιάς σε πάνω την κάτω πλευρά των βράχων τους οποίους είναι φανεροί από την πάνω μεριά από την εξωτερική μεριά της σπηλιάς και εδώ πέρα έχουμε προχωρήσει αρκετά μέσα εδώ πρέπει να βρισκόμαστε περίπου στα 10 μέτρα βάθος και εδώ είναι η δεύτερη είσοδο που οδηγεί στον τρίτο θάλαμο αλλά και κάπου εδώ σταματάμε το ταξίδι μας γιατί ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να βγούμε μέσα κρατώντας τα χέρια μας τον εξοπλισμό τους προβολείς, τα φόρτα, τις κάμερες και τον εξοπλισμό καταγραφής δεξιά, κάτω όπως και πάνω από το κεφάλι μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν δίωδοι τους οποίους όμως δεν ακολουθήσαμε για να δούμε που οδηγούν Να με λοιπόν και εγώ δεν ξέρω πόσα μέτρα μέσα το πέρασμα στενέβει από εδώ και πέρα δεν θα το ρισκάρω να πάω πιο μέσα και κάπου εδώ η εξερεύνηση εκείνης της ημέρας έφτασε στο τέλος της άλλη μια περιπέτεια τελείωσε για εμάς πράγμα που μες ευχαριστεί ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε το like και το κουμπάκι με το καμπανάκι αλλά και να κοινοποιήσετε το βίντεο, ώστε να μπορέσουμε να μαζεύσουμε περισσότερες εγγραφές Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε! Πώς λέει το λατομείο, καλά ήτανε? Κάτσε να βγει η